بر همیندان ارجمند بینندگان و شمال که با برنامه های جمعه رونستانس ایرانی همراه رو هستند به ویژه این برنامه که شماره چه سی و پنجومشو داریم انجام میدیم یک تحلیقی بر تاریخ معاصر ایران بود که از آغاز صفویه آمدیم از 500 سال گذشته و رسید واقعا به عصر معاصر به انقلاب منحوس، اسلامی و بعد در دو نشست نخست به آنچه که پس از انقلاب گذشت پرداختیم چیزی که مقدار جا موند شاید چون حرف ما این نبود که بیایم سیر روخدادها رو بگیم این تحلیل نیست در حقیقت یادآوری مصیبتهاییست که رفته این بود که چرا ضربه بذیر شدیم و چرا ضربه خوردیم و در حقیقت با یک حالا خیلی بعضا میگن توفان ولی شاید یک با یک بادی همه چی ریخت و این غم انگیزه اون را اگه ریشیابی کنیم توانیم بعد راه درستی پیدا کنیم برای اینکه دوباره تو این ورته ها نیفتیم در حال با شهرام تو نشستای پیشین به تغییر تحولاتی که در سردمداری جمهوری اسلامی رخ داد توی دهه نخستش پرداختیم دهه شهست دهه هفتاد و اینا ولی اصل قضیه هنوز به نظر من کمترش پرداخته شد چرا ما اینقدر ساده ضرب پذیر بودیم؟ یعنی حالا برحال آره شرایط درونی مسائلی از مسائل بیرونی دست به دست هم داد و یک رژیم رو که رژیم کوچکی هم نبود این گونه یه دفعه اسیر و عبیر یه سری حیاتی و مسجدی و حاج آقای دست به دست دمپای پاکونه قافل از همه چی و همه جا کرد یعنی واقعاً صورت مسئله اینه چی بود جریان؟ شهرام جان بریم سراغ ادامه مطلب و ببیجی تو این بخشش که فکر می کنم یه مقداری شاید کمتر گفتیم درود بر تو برشته سخن بد بهت درود بر بینندگان گرامی درود بر توشان اینجا صدا میاد؟ بله بله خب ما فروپاشی دستگاه پیشین که کش گفتیم اون روند و شبوند داستان رو هم که اون زمان کافتیم سانه آغازین جمهوری اسلامی تا جا در دوران رفظ رو هم سری زدیم یعنی رویداد دادگویی که نکردیم فقط همین تحلیل یا این واکاوی که خودمون از داستانداریم رو مطرح کردیم الان من پیش از اینکه شاید تو برنامه حالا هر کدوم که واپسیم باشه یه سریع بزنیم به این که از مثلا خاتمی یا احمد نجات به این وقت چه گذشته و آینده جمهوری اسلامی مثلا چی داره میره که بشه یه سری میزنیم چون میون راه هستیم به اون چه که برای بیننده هم بیگمان جالب یعنی برای بیننده برای هرکس که بین داستان نگاه میکنه این پدیده اینه که خب حالا جمهور اسلامی اومد بر سر کار با اون الگوی کلاسیک اسلامیش از چهارده قرنن پیش که پیامبر اسلام به کار می برد که ما میاییم و بیشتر ادمای با گرایش با روند حوش کم مادرزادی و خشونت و حالا های سادیستی و اگرم شد تنگ دست و ندار و پر از خشم اینا رو گرد می‌کنیم می‌گیریم و تقسیم قناعیم می‌کنیم خب بسیار با این روش قدیم آیتالا خمینی هم این بسیار قدیم چهارده قرنی رو دوباره به کار برد مثل همشه دوباره همون روش به کار برد و اون دستگاه پیشین هم ابزار جلوگیریش رو گویا نداشت مردم مثلا تو توی این باقا نبودن اصلا مخالفاتی هم نداشتن گویا با پاشیدن دستان این شد. حالا این یاران مدینه مدن سر کار و دارن به اون مدل اول دارن میکشن و تقسیم میکنن بساخت. اینجا نیروهای مخالفشون کجا هستن؟ آنچه که این دوره زمانی میگن اپوزیشن این اپوزیسیون کجاست؟ ببیشه میلیون ها تنی که به بیرون از کشور هم گریختند و اونجا خودشون رو پیدا کردند حالا تا لا جا بیفتن و این دستگاه اپوزیشنی روی هم رفته علیه اون دستگاهی که در داخل کشور هست چیکار می‌کنه تا چند کامیاب بوده نبوده و الی آخر که خب چون دولت هنوز سر کار مونده خب چون این پیداست که ظاهرا سی حتی فراتم نتونسته کامیاب تر باشه چیزی که نباید فراموش کرد اینه که با فروپاشی دولت پیشین اون روندهایی که در اون زمان بود پیش از انقلاب که تا اندازه‌ای انقلاب رو یاری رسون که دست یکم جلوش رو نگرفت اون رونتای فرهنگی پس از انقلابم خب افراد پرورده همون دستگاه بودن ادامه پیدا کرد اینها چی بود بنیاد کار برای این بود که در روزگار پیش از انقلاب در روزگار پهلوی چه هواداران چه مخالفان بر این باور بودن که دولت، یه دولتی داریم ما این داره در هر صورت می‌سازه حالا اونایی که هوادار بودن همکاری می‌کردن می‌گفتن چقدر خوب که داره می‌سازه و اونایی هم که مخالف بودن ساخت و ساز رو می‌گفتن می جبر زمانه و داده بیداد می‌کردن که چقدر کم میسازن یعنی طبیعی همه جا دارن می‌سازن، اینجا هم داره می‌سازه، کمم میسازه این دو تا این دوری باش برخورد میکنن ولی مخرج مشترک هرجا بود این بود که بریم این باور بودن که در هر صورت همه چی داره خودش ساخته میشه ما اینجا فقط کار خودمون رو میکنیم حالا اگه اداره جاتی هستیم و مخالفتی با دولت نداریم یا پساز بفروش هستیم کار میکنیم پولدار میشیم از زندگیمون به قول فارسی میگن ساده دلانتر حال میکنیم که این حال کردن خب برای خواهر مسلمان گویا سنتر تامه برنامه های زندگیشه این هیچ هیچ این برنامه آرمانی یا سازندگی به حالت سختگیری توش وجود نداره پولمون داریم حال میکنیم اگر مخالف هستیم مثلا روشن فکر هستیم دانشگاه هستیم نمیدونم دانشجو هستیم فوش میدیم ولی مام هم حال کنیم چون این دولته که در هم داره میسازه و پولار هم داره پخش میکنه یعنی اون درامده‌های خوب رو ما هم در کشور میذاریم هم در پشمونی پس ما چه موافقیم چه مخالفیم چه چیزی نمیگیم چه داد و بیداد میکنیم فقط الحمدلله در هیچ موردی از ما البته همکاری سازنده نمی کنیم یه بخش از کارو میگیم دستمون واقعا ولی البته 5 درصدی بودن ها که اینجوری بودن ما سازنده روزو که 5 درصد که نشود بنیان کشور اون 5 در درصدی که کارش فقط بخور بخور حالا یا با فوش یا بدون فوش بود اون پاساس اینکه امم و آدم کشاش ناگه همون اومدن سر کار گیج موند اونایی که سیاسی نبودن و پیش از اینقلاب مخالفت یعنی منظرنت نداشتن اونا دیدن که او بخور بخور یوهو فقط با ساتور قد شد مسافرت‌های به اروپا نمیدن زندگی خوب، آبرومندانه، اینا این یوهو با ساتور قد شد و امام داره تعریف می‌کنه که می‌خواد برگرده به های مدینه و هر کسیرم که زندگی بهتری بخواد به نام اینکه خربوزه میخواد و ما واسه خربوزه انقلاب نکلیم میگیری میکشه. اونا که خیلی زود سوار تاییره شدن و گریختن به کالیفورنیا اونای دیگه امتو که قبلش دوشنام میدادن خب اینام اول خوشحال شدن که این دوشنام ها به یه میوه داده و اون دستگاه فروپاشته بعد بعد از یه این مدت اینکه امام ولی طرح ویژه خودش رو فقط داره و برای اینا مثلا از نقشی در نظر نداشته و اینا هم کدومتار تخیل خودشون یه جور شدن و بعد فوج فوج داره میگیره اینا رو میده لاجورده تو زندان ترتیبشون رو بده بعد از یه مدت هارت و پورت درگیری حالا یکی برگ درگش بیشتر یکی کمتر مجاهدین بیشتر مال فدایی دیگران تو ضربش کمتر اون اونم الفرار یعنی اون بخش که کوشش شدن کوشش شدن ولی اون قدرم حالا کوشش نشدن یعنی 95 درصد سیستم الفرار بود و بعد الان میگم یک عمومی اون کسان شک شده بودن کسان اصلا چه اینجوری شد علصوص سیاسی نبودن اینا فقط اومدن کالیفرنیا یا هرجوری که بودن که اون زندگی ساده پیش از انقلاب بدون مسئولیت رو حتی امکان ادامه بدن و اونایی هم که مخالف بودند که امام تو چک و چونشون کوبید چون با او هم مجبور بودند که سر تقسیم قدرت دعوه کنند و زورشون نرسید و لطاپارشون کرد اینا هم توالت لطاپار گریان اومدند و رفتند به تبدید مخرج مشترک همه اینا دوسته تا چیز بود یکی این بود که اصلا هیچ کدوم احساس وظیفه رو به کشور نمی چون بخور بخوری و قبل از انقلاب دعوی نداره چونی که همش ناله که این جبر زمان و پدرش میخواست یا هر چی. محضو که همه اینا این بود که اصلا چیزی در مغز اینا به عنوان آرمان سازندگی یا نگه‌داشت کشور وجود نداشت. یا قوم یا فرهنگ یا حالا با ا همونا اون اونم هر زندگی بود ولی این یکی رو نداشتن. چیزی رو که در حقیقت یه ملت درست حسابی با داشته باشه که سر اون توافق می‌کنه که با دشمن بجنگه دیگه. و عمومش با هم توافق میکنه دیگه عبارت دیگه شرمجات هنگامی که خودشون از اون مجموعه کندن اومدن بیرون در بیرون رفتن دنبال اینکه خلاصه خونه و ماشین و زنده یعنی فکری که باید بریم کشفره پس بگیریم در نزد قاطبه این مهاجران یا کوچ کنندگان نبودینی اصلا اینگار نه اینگار یک کشفاری ملی برای اینو تعریف شده احتمال تعریف نشده بود دیگه برای که تقریبا زندگیش اون هم که موندن و کوششای کردن خوب خزینای سنگینی هم دادن در حتی خارج از کشور بله و بله اون بخشی که واقعا می‌خواست پست بگیره همونی بود که پیش از انقلابم تو سازندگی همکاری می‌کرد هم. اون بخش از مدیران مثلا مدرسه ها و نمی‌دونم کارمندان خوب نمی‌دونم نظامی‌های فرانت که من گفتم کمتر از یا ممکنی یه آدم بازارم باشه ولی میهن دوست و اینها 5 درصد جامعه بودن 95 درصد یا در حال بخور بخور بود یا از فر شدن اینجوری دانش کف گرفته بود البته حالا تو بیای بگی که چرا اینجوری بود مثلا همیانو شریف جپه میلی رو ازشون بپرسی اونم میکنه نه این واسه به همه اینا به خاطر 28 مرداد بود بعد از 28 مرداد مردم ایران مردم فوق العاده نمی‌دونم میهن دوست و جنگجو و اینا بودن بعد از اون اینایا پریشان حال شدن خب این به نظر من توزیخ خنده داری اینا تو تام این تو تمام این دوازده قرن گذشته نخ گم کردن و این صحبت‌تاریم که میشه که سر انقلاب مشروط مثلا یوشی را شده بودن اینطور نیست همون 5 درصد اون انقلاب انجام داد فقط به خاطر اونجوری که خود ملک و شوارهای بحار توضیح میده و آخوندها نمیزن که درستش اتفاق میفته اون 5 درصدی که همیشه تو این جامعه بوده اونا کار گرفتن دستشون درست و اون انقلابو به یه جایی رسوندن حالا ما که دور طول دور بعدش اون پهلوی یک و دو تامون تناقضای اینا رو که صد بار گفتیم دیگه توش رد میشه ولی اینطور نبود که اینا شیرو و میهن دوست بودن و بعد از 28 مرداد گویا خاصیات شدن چون مثلا دولت گفته که به کار مثلا سیاسی کاری نداشته باشید اینجا موضوع مسئله میهن دوستی و منطقی بودن و وظیفشون واس بودن اونوقتی به حال حتماً چقدر امکان هست من تو سیاست کلان کشور شرکت کنم نداره بدم ده بارم گفتم مطلبی که این دوستان فراموش میکنن اینه که اصلا به حمدالله با اون عصبیت و بی منطقی که این ملت داشتن که 28 مرداد نشده بود تمام گشایش های اجتماعی انجام نمیشود تا مصالحه دموکراسی پاکستانی در میومد ولی سر اون تاسانایی میخوام باز کنم اونام بگمون بیشنمن دور ناخشنود میشن ولی دستگاه پهلوی دست و پاشو زده بود که تو همین زمینها امکاناتی فراهم کنه اینی که اگه اون راه درست رو پیدا نکرده بود یا اصلا موییسر بوده یا با اون سطح فرنگی که اون نزدش کشور داشت که کی میخواد مثلا دموکراسی رو هم پاش بونجا باز کنه یا توزیع قدرت کنه اونم دوباره مسئله مفصلی که تمش صحبت کردیم ولی اینجا جاش نیست. لو بتاصن اینکه من بین بی ایمان ندارم که 28 مرداد اینا رو بی غیرت کرده. اینا قبلش هم بی غیرت بودن به مراتب خیلی بالاتر. آنچه که از 28 مرداد به این ور پدید اومده بود تازه دستگاه اداری و یه قشر میانه ای بود که ماش فقط برش نذاشتیم. آدمای تر و فهیمتر و کتاب خونده اینا را ما بعد از همتوان بیس پنگ سال آخر به دسته بودیم. این مسئله که ولی یک کسی وظیفه خوش تو زندگی فقط تو بخور بخور میبینه و یا تو فهش دادن این مسائل عمیق روانشناختی هست که به تامون فرهنگ اسلامی اون دوازده قرن قبلش برمیگرد من دوازده میگم چون تو قرن دو قرن اولی داره همین جنونی که الان هست تو دو این اگه یعنی شما هم ایرانی که اون زمان ما داشتیم از نظر عمق روحش شما فاسد بود که زمان پهلوی اول بود همون فاسد بود که زمان غاجار بود زمان صفبی بود الی آخر داغون شده درون ریخته به هم و این آدمی که داغون شده درو ریخته به هم این یاداره فقط با سکوت فقط داره بخور بخور همراهی میکنه بعدش هم تو کالیفرنیا که شد اگرم نه کف شد دانش گفتره فوش میدی کاریم ساخته میشه بازم بیشتر فوش میدی میگی زمانه این نداشتن این توازن درونی وظیفه‌شناسی اینو مثلا 28 مردادو قبلش بعدی نداره این که مثلا تو ها میبینیم 500 سال پیش اون بوده 400 سال پیش اون بوده 300 سال پیش اون بوده دیویر. تو دورانه دیکتاتوری غیر دیکتاتوری مثلا هم خیلی وقت میبینیم مثلا شناستر بود تا غیر دیکتاتورش مثلا پروس نسبت به انگلیسانی میاد جلو و تازه ما این 20 سال آخری که می‌بینیم جوامع شمال اروپا اینا خود ترتیب مقشوم میزنه به هم اون داستان دیگه است ولی پروتستانندستان و اصلا ربطی به مدل حکومتی هم نداشت که دموکراسی یا دکتاتوری یا نیمه دکتاتوری هر چیگه این نداشتن وزیف شناسی، نداشتن نگاه منطقی نداشتن یک محرج مشترک در نگاه داشت کشور و آرمان همگانی رو دنبال کردن و از خود و فرنگی مردم برمیخواست شلام جان، راه با... کارش این بود که اون آرمان همگانی اون گفتمان ملی تدوین بشه در اختیار اینا قرار داده بشه یعنی اونجا کم کاری شد یا نه این تدوین شده بود فراهم شده بود مردم پذیرش نداشتن یا هر دو مشکل کجا بود آ پیش از انقلاب رو میگی بله اما میترسم الان ما سر اونو باز کنیم که چگونه میشد بهتر شد یه مثلا یه 20 دقیقه سر اون بره پس ادامه اه... ادامه بده بعد حالا من کوتا فقط اینو میگم که بابا اون دورته قبل از انقلابان بدخل پرسونلش همین ایرانیا بودن خب این همه کار رو درست انجام دادن خب این چون تو بخش نمیدونم فرهنگی اون موقع یه اونو ویلتن فون هنبولت میخواست نمیدونم تو بخش نمیدونم سیاسی یه اونو فریدرستورف میخوادن کجا میخواد این رو بیاره اون دا داستان دراستانی میزاری میذارم کنار ولی اینی که تا چه اندازه میشد از انقلاب کار رو مثلا بهتر انجام داد که نه خود وظیفش داشت تر بشه از این حرفا دمود میشه صحبت کرد مثلا خیلی جالبیه <تصفيق> ولی آیا واقعا پرسنلش بود که اینها کارو انجام بشه من خودم دمود شک دارم حالا ما فعلا به همین ا پردازیم که این انقلاب شده امام حالا امام یک کار خیلی ساده کرده امام میگه آقا من اصلا با پیشرفت میشفت اینجا کاری ندارم اینی هم که اینجا فقط 5 درصد یه کاری بکنن بی بقیه بی‌غیرتاً بونم کاری ندارم لب لوام داستان من اینه که من هرچی آدم کمهش و جانی و سادیست و اینا اگه اصلا بهتر گیج رو تنگ دست باشه پر از خشم باشه مثل اون برای خودمون چه دغله پیش اینا رو من میارم و ظاهرا تو هاشیه تهران تهرانزاررن یه دو میلیونی از اینا ما داریم تو هااش شهرهای دیگه یه مقدار بالاخره داریم تو شهرستان هم داریم در مجموع اون سی و میلیون نفر شاد در سطح کشور یه۶ میلیونی داریم که برای سرکوب سی و پ میلیون بش اگه اون چرالو کوی ب باشن بسهگات چهلو کابی باشن اون ججب نه اون نمیشه. خب من 5 میلیون میار رو هم میم جون مردم اینا می گیرنن بچه مردم اگه مجااحبهده هر چی می برن زندن میکنن میکشن میکنن بقییم تییک پاره میکنن بعدم میریزیم سر سفره تسی میکنیم و میخوریم و میشه همون و مدینه قدیم اینا اگه میخوان با من به جنگ من و ا ببرن خب به جنگن میدان جنگ اینجا است بفرمایید تو ببینم که چلو هم پس اونجا اون هم تیاره بره کالیفرنیا امام اصلا زیاد با جزیات کاری نداشتش که حالا ما کی هستیم چی هستیم این فقط میگفت آقا من اون سیستم مدینه رو میخوام پیاده کنم دوباره زود میخوام اینجا امام بشم و آدمشم ظاهرا هستین چند میلیون آدم کم هوش و سادیست و اینا رو ما تو این حاشیه ها داریم بس دیگه بابا پیچیدش نکنید و یعنی ببین اصلا قدرت اسلام اصلا از اولم در همین بوده که من یک بار توی چیز بودم توی مهستان بودم که اونجا ام استعاره امیب رو کار بردم امیب ام نه پیش گفت بودم حالا من لشمانیوز رو کار بردم بیمار لشمانیوز که مثل های بسیار ساده عقب مانده است که یه جاندار پیش رفته مثل پستاندار رو زنده زنده میخوره این طرحی نداره واسه کاری که باقا جای رو بسازنه چون پیچدگی و فکر ریاضی و اینا میخواد این فقط میگه آقا من جانی ترین بخش جامعه رو و کم ترین رو به خاطر اینکه درصت همش از جامعه تیپای اون پخشه گاوس داره. اون اونا رو من جمع می کنم مدینه و یعنی اون که پیامبر در مدینه ساخته. میذونم بقراری کوشش کنیم چیکار کنیم. اگه اونا به موقع دفاع کردن و جلوی ما رو گرفتن و فکر به بالا خورد کردن خب ما میشینیم گریه و زاری و دوباره یاداوری از حسین تشنگ لب می‌ریم تو فازِ ده حرکت استتار تا نوبت بعد نوبت اون بشه. ببینوشاد یه جایی دیگه دقت نکنم بیام سر کار. ولی اگرم که دقت نکردن همین همینجا گرفتیم دیگه بعداً هم می‌بینیم همه رو لوات می‌کنیم، دیگه فالو می‌کنیم، می‌کشیم پولا رو تقسیم می‌کنیم. این یه طرح خیلی خیلی خیلی ساده است واقعاً در حد یه تکسلولی مثلا تو تکامل عقب مانده که ولی می‌تونه زنده زنده پستاندار کمپلکس رو بخوره. چون طرحش خیلی ساده است و برای اون کم هوشا و سادیستا بی اندازه برانگیزاننده است و خیلی و میفهمنشون یعنی <تصفيق> اونم به این معنی نیست که من میگم مثلا اینا کاربولت نبودن اصل امام خیلی کاربلد بود <تصفيق> ولی تو طرح ساده و قدیمی او که حالا مخترع اصلی این مسئله پیامبر اسلام بود یعنی حالا اگه هوشی هم تو سازمان دینا بود حالا نزد او بوده که اون این طرح رو پیدا کرده و بعد دیگه همینجوری کارساز افتاده و تا به امروز همه پیاده میکنن امام خودمون داشت اینون <تصفيق> ولی این این ساده خب توی جامعه بود و هر لحظه میتونه اکتیویت بشه، همه به کار بیفته. داستان اینه که خب بدنه جامعه فقط چون آرمانی نداشت میگه گفته فقط دستگاه ایمنی نداشت. تمام این دست، دستگاه ایمنی رو سپورت بودن به همون دولت وقت که حالا ارتش داره، نیروی زمینی داره فلان بهسایی، ولی خب این فیلم نشد که آیزمن این گاه اوقات مثلا یه بحران اقتصادی شدید میتونه بیاد. گاهی مثلا یه جنگ با یه کشور خارجی میتونه بیاد مثلا یه بخش از دستگاه امنیتی مثلا لططال بشه مشکلات دیگه میتونه رخ بده رئیس مملکت هم ممکنه یه دو چهار مثلا پریشانی بشه کار عجیب غریب بکنه اون چیزی که آخر دستگاه امنیتی کشوره فقط اون ساختار اون روز که شهر و ارتش هست نیست بلکه عموم اون آرمانی که تو مغز قومه چون تو گیر اون ارتشا مثلا میدانه جنگ از دست دادی می‌بلن نفر کشی شدن ولی وقتی آرمان و اونا اکثریت تو ذهنشون دارن تو از اونها به سرعت دوباره میلیون جاسازی می‌کنیم سرجاش اون آرمانه رو وقتی نداری یه پارتنر یعنی اصل کارت لنگه و یه بحران می‌تونه بکوبد زمین وقتی که کنه چون اون دستگاه‌های امنیتی که اون لحظه دارن انجام وظیفه می‌کنن اگه اونها اختشاش درشون انجام شد یا در رأس در انقلاب شد. شاه خودش بیمار شده بود و تو ایران هم که سیستم این خاورزمین زمین اینجوریه که وقتی یک کسی خودش بیمار شد چون همه چیرم موانه رو خودش تمرکز داد و اینها بعد اون یه خود بی میل میشه تو دفاع و در اونجا اون بحران سازماندهی و بحران پدافندی اومد و اینا اومدن ولی چیزی که کشورم قراره نگرداره فقط دولت وقت و نمیدونم 100 هزار تا نمیدونم شعر بانی و و بلکه چیزی که قرار نگرش داره اون دستگاه دفاعی روحیه که تو مغز همه اون سی میلیون نخواه باشه شاید و شاید بادن... در پیش از انقلاب شاید این خله رو حالا شاید شاید فقید حس کرده بود و اومد دست به تشکیل انجمن شاهنشاهی فلسفه زد شاید طرفش این بود که این خله پر بشه یا ای آرمان ملی تدوین بشه و یه چتر روانی برای کشور فراهم بشه بر سر نیوهای مسلل نیروی جوان، نیروی کار، کارگر، کشاورز ایده خوب، ایده خوبی بود ولی سفرده شد کار به آقای سید حسین نصر او محقق داماد رو آورد مرتضا محتحری آورد بعد محسسه دیگری که تو شد <تصفح> بنیاد مطالعات جامعه شناسی ایران بود <تصفح> اونم تو همین راستا فکر میکنم انگیزه این بود تشکیلش ولی آقای احسان نراقی من اینجا سردمدار شد و بعد دایوش شایگان رو آورد و مجموعی از آدمهای تیپ خاص ملی مذهبی حالا ملیشم من شک دارم اینجور جاهای جمع شدن و اصلا نقض قرص شد و چیزی دیگری شد یعنی فکر می کنم خلر خودشون هم حس کرده بودن ولی وقتی اومدن حلش بکنن دادن دست آدمایی که اصلا این کاره نبودن و برای همین بود که چه فرمانی از چه فرمان شاه اگر اگه می‌گرفتی کسی دیگری چیزی نداشت در پاسخ به یک چپی بگه در پاسخ به یک اسلام‌گرا بگه همه زبان‌ها لعنت همین که هست این کلاً تو بخش اندیشگی دیواندارهای ایران اینو مشکل فقط شاهم نبوده این ایرونی‌ها رو ولشون کنی ما فقط می‌رسن سر محمد رضا که اون به نظر من کمتر از 10 درصد گناه داشت بود دیوان سرای ایران اصلا اصلاً به چیزی به نام آرمان درونی یا دستگاه فلسفی اصلاً باور نداشتن حالا شاید هم این بود که خب تو این کشور بیش از هزار سال بود که اسلام ریشه هر گونه اندیشیدن و سوزانده بود اندیشش در خود پای رو مستقل رو و اصلا کسی اصلاً چیزی دیگه لازم نداشت به اسلام وقتی اسلام داشت که همه چی داشت دیگه در دا حقیقت میشه گفت و شاید این سوزونده بود بعد بر خلاف پهلوی اول از یه حدی بیشتر میترسیدن که مثلا ایرانیگری کلاسیک رو مستقیم مثلا برکشن جلوی اسلامه بذارن ولی کنان آدمش مثلا نبود که بخواد این مسئله طراحی کنه و پیاده کنه و اینا مثلا توی این باقا نبودن اینا کاملا برای این باور بودن که مشکل اصلی ما فعلاً ساخت و سازه مادی کشور حالا این مثلا مادی نه فقط دانشگاه و اینام بود ولی یعنی چیجوری میشه گفت رسمی کلاسیک که جاده بسازیم و نه میذارم در مانگا بزنیم پزشک داشته باشیم افراد بیمار نشونن برن مدرسه مثلا زمین شناسی بخونن ریاضیات بخونن این بخونن اینو یاد بگیرن بعد برن دانشگاه فراتر بخونن برن مهندس بشن بیشتر بسازن و اینجا بر ساخته بشه اینی که ولی تو تمام فرنگ این پیشرفت‌ها به این حالت پدید نیومده که بریم او باید بسازیم باید ببینیم خدا بزرگ چی میشه بلکه این یه آرمان اون پروتستانتی که اومده اول آرمان اومده بعد آرمانی تازه این جهان فنی رو اصلا ساخته چون میخواسته که بسازه درست این ایران باستان که وقتی اون آاری های زرد سر کلشون پیدا شد اینا میخواستند که این فلات رو زیر کشت <تصفح> رفتن 100ها هزار کیلومتر قنات زدن کی از قبلش ازا اونجا کسی حال اصلاً این کارا نداشت اون عقب بومی که اونجا بودن کنار می کنار رودخانه می نشستن اگرم جای آب نبود ولش میکنن با اله خدا این اولون آرمان است بعد این تراوش های فنی و مادیاتوش میاد بیرون اینو خب اینو خبر نداشت از این چیزا تو این باقا نبودن گناههای محمد رضا شاه هم نبود همشون تو این باغ نبودن یعنی از هر کدوم وزیر وزیر و معاون وزیر رو از خود شریف مامی گرفته نمیدیدن بیری تا آموزگاه رو و اینا رو میپرسیدی نبود قبلش هم می‌رفتی خدا آقای مصدق میپرسیدون تو این باقا نبود اون هم مثلا یه چیزای خیلی پرتر از اینا میگفت اون فقط می گفت با عصبیت میگفت ما باید این از فرنگی‌ها جدا بشیم که بعدش چی بشیم خدا می‌دونه ولی اینی که ما یک آرمان روحی فلسفی لازم داریم که این ببیشه در تضاد مستقیم با اسلام خواهد بود نکته تو این باقا نبود کسی هم کس سپور نبود پاره حالا این انقلاب شد یه مردم ما اونا که میگم تا بیداد میکردن فرش میدن چپی بودن اونها یا امام گرفتند همه تیکه پاره کردن یا بازماندهاشون رفتن خارج کردن گریه کردن که آقا ما رو فلان کردن کشتن کوبیدن و کسی نو که واسشون گوش کنه چون این دولتی که اومد بود که دولت چیز بود میگم مدینه بود که فقط میکش و تجاوز جنسی میکرد این اینو خیلی امکان مثلا اینا میسن مثل ممکنه سیستم دستگاه اداری مثلا پهلوی مثلا براش فرقی بکنه که مثلا فرنگی ها چه گزارشی میدن که اینو چقد میکشن هرچی فرنگی‌ها میخواستن گزارش بدن امام میگفت دوباره بیشتر لوات کنید تو ستاد ولی اونا اصلا بین کل چیز شدن بوکس شدن بعد دیگه اون دشمنی که رو به رو میدن نمیتونستن تشخیص بدن که این چی ارتباطی با پهلوی داره یه چیز دیگه ای بود سیاره دی اومده بود اونا کاملا نظر روحی متلاشی شدند بعدم که شعروی فرو ریخت و گریان و سوزان رفتن یه جا و به زندگی های شکست خورده تپلیل شدند یا اینکه اگر یه درسی خونده بودند بیاید یهو یه کاپیتالیست شدند از در پول در آوردن افتادند من بسیاری از این چپی های همیان شریف چپی قبل رو یه شوزم بسیاری میگم هست که خودشون آن یه دوازدسی زده هایی هست که خودشوی که اینها کارشون بعدن این شد پول چاپ کردن اونایی که مثلا اون یکی که خیلی اصلا حالت شکست خورده رفتن نابود شدن یعنی بعد از بلایی که امام سرشون ورد، رفتن تو کشور فرنگی استادای روح باخته تو توی تو کافیتریای و تو دانشگاه نشستن فقط حتما چای می‌خوردن سوختن نابود شدن من ازنا رو خیلی دیده بودم خودم تو دانشگاه وقتی دیگه وقت کار پول چاپ کردن یو کپیتالیست شدن بعد جو می‌بینی همون آدمی که قبلا چپی بود و دشمنام می‌داده بهش اون که با سرعت کافی نمی سازه الان می‌بینی خودش داره پول می‌سازه بعد با اون پولا میره ایران که با دکتر جوانای که خود تند فروشی می‌کنن تون تون چنتا چنتا بخابه یعنی اینم میزان در حقیقت ایدالیسم درونی اون بود به حمدالله اون یکی هم که اصلا از اول فقط حال بخور بخور بودن زمان شاه اومدن این شکر خدا ترسن تو کالیفرنیا بدون گسل ادامه بدن که فشاری اون بسد بهشون نیاد و حالا از داخل اینایی که اومده بودن مثلا همون پنج دسته معروف که یه جور دیگه بود و زمان شاه هم همکاری میکرد و واقعا میخواست بسازه نه فقط واسه همکاری در بخور بخور بلکه واسه ساختن اون بعدا کوشش کرد یه کارهایی بکنه مثلا همین یکی از تراوش هاش این رادیو صدای ایران در امریکا بود که یه آدم های با رو ساخته بودن و میخواستن با رساندن آگاهی و پیام لای میانه در ایران رو برنگگی و برکشن و آماده کنند که اون از حقش رو دفاع کنند پس بن هرچی او به دیر کرده خیلی زیری یاید از قبل از این قراراب این پروژه فکر بود آغازش. ولی برخی ها بوده از این کارا کرد یا مثلا یکی از بازماندگان دولت قبلی مثلا دارش و به خودش گفته مثلا ما که این همه زمان محمد رضا شاه گله می‌کردیم که چرا مثلا حزب نداریم بزن من یه حزب بزنم یه حزبی که این بتونیم مثلا اون ایدال‌هایی که ما داریم مثلا پیاده کنیم ولی تمام این کوشش ها آخر سر خیلی خیلی خیلی, خیلی کمتر از اونی بود بتونه خلیفه آدمکشای مدینه بشه که امام ازشون چند میلیون داشت برای اینکه اینا حالا یه اصل تاتی تاتیای اولیه میکردن ولی سالهای نوری از اون دور بودند که یه چیزی به نام آرمان ایران شهری رو بتونن تعریف کنند که جلوی اسلام بیاست. سخیرشون به بی ایمان نداشتن میگفت اصلا ما آدم مسلمونیم یعنی در همون مغلطه به سر میبردن که روانشاد ما مدرس توش بود و آخر خود او رو هم نابود کرد. یعنی داستان ده حد دست و پازدن بود که این 5 درصد آدم شریف انجام کوشش میکردن یه کاری بکنند ولی 95 درصد همون بخور بخورا و بی علاقه ها بود که تو ذکر مسخره میکردن. و آرمونیو مرکزی هم نبود که همه اینا را سازماندهی کنه و اونایی هم که تازه خورده آرمان داشتن خیلی خود آرمونی نیمه منحرف بود. مثل متوجه نشه که دشمن تاریخی ایران کی چی اصلا چی شده اونجا. خب تو این وسط وقتی شما بقیه پراکندن و بی‌علاقهن و ولان ولان خب امام هم اونجا بیشتر میکوشه میگه بیشتر شکنجه کنه. در مسیر این بی‌علاقهگی اون موقع‌ها شما تو جزئیاتش بری یه مقدار زیادی پدیده می‌بینی که اموقع این تئوری‌ها رو خوب تثبیت می‌کنه مثل مثلا پدیده که تو مثلا علوم طبیعی مثلا میبینه که اون تئوری تو به اثبات میرسونه یا تا اسکم تایید میکنن اینجام داری میگم درام اینی که از اول پس از انقلاب اینایی که گریختن اومدن یه بخششون به جایی که در این هم رزم هم کاری کنن کارشون این بود که هم هم رو که علاقمند بودن هنوز به کشور تلکه میکردن یعنی پروژه های دروغه میگفتن پول میگرفتن با پولا فرار میکردن میدوستیدن در حدود میلیونی یعنی چون ببیش اون سالای اخر سقوط پهلوی اون پول نفت سرشار که سرآزیشده بود و خیلی از اونها حالا اگه مالی خانواده مهترزادی بودن یا در ادارات بودن به حقوق یا مف گرفتن پولای یا مف گرفته بودن این رو که حالا دیگه بنیاد همه چی پاشیده بود میخواستن در سالهای اول انقلاب تا هنوز برخی گوريخته ها پول داشتن و میخواستن به میهنشون کمک کنن و اونجوری پس بگیرن از راه دزیدن پول از اونها این زندگی رو برای خودشون ادامه بدن چه کسایی این کار رو میکنن یه قومی که اکثریت بزرگش آرمان نداره روحش باخته روحش باخته باخته یعنی باید این اون موقع پدید شناسی رو بخوای بشی که وا این دروغ میگه پول میدوسته اون یکی نگیدم داستان حسین شهیدی توی رسانه‌ها درست میکنه میگه پول از مردم تقلیک میکنه این اون فلان اینا رو بخواد تو جزئیات بری خب اون موقع یه آلم پدیده اینجوری می‌بینی و ما میتونیم چهار پنج جلسه راحت فقط با پدیده برشماری اینجا بگذرونیم ولی خب همه دیدن <تصفيق> وناهم که داخل بودن از قشر میان بیشتر منتظر موجزه بودن به جنگی که جنگی رو آغاز کنن چون که میگفتند که خب اینکه خیلی ورشیم این پانی ها ممکن از زمان پلایید دوم فقط یاد گرفتیم کارمون فقط کارمن بازی و با بخور بخوره و مسافرتای دور دنیاست یعنی <تصفيق> که اهل جنگ نبودن که <تصفيق> اینکه چه اونایی که, چون اونای که اونا فقط اونایی که زرند تاب بودن نازوتاب بودن کالیفرنیا اونایی که کمتر زرند بودن اونجا گیر کرده بودن ولی مخرج مشاهک هرچه چی میتونیم نه آرمان داشن نه اهل جنگ کنن. <تصفيق> سلام داره... همین که میگی که به دنبال معجزه بودن یعنی اینکه من کاری نکنم کوششی نکنم هزینه‌ای هم ندم یه معجزه بشه جریانی که مسئله رفتن حخا به ایران خیلی قشنگ آشکارش کرد یعنی که تو ایران راه افتاد از خوشحالی که حخا داره میاد یعنی حخا یه پدیده عجیب و غریبی که قرار بیاد و اون با گذاشتن پاش بر روی خاک ایران رژیم مثلا سرنگون میشه و آدم های بالق، آدم های کرده، آدم های سرد و گرم روزگاره کشیده به هم لبخند میزدن و به هم دیگه وعده میدادن که حقا تو راهه و ما از درون ایران فهمیدیم که حقا اینقدر اسم درکرده من خواهی از ایران نشیده بودم نام حقها رو اینا نشون میده که یه ملتی کاملاً چششون سرشون رو با آسمان منتظر موجزن تو خونه هم نشستن، حاضر نیستن تا دم درم برن. آرمان ندارن، اهل جنگ نیستن و تنها انگیزشون فقط تن در تقسیم قنایم شریک بودنه حقا بیچاره اینو دقیقاً کاملاً اجابت می‌کرد حقا آمده بود نقش دنبال ادامه‌ی دولتی پیش از انقلاب گرفته بود که پس ایشون نیاد به سامون علا که کار خوش انجام داد کار ما فقط بخور بخور, بخور بود حالا یکی میاد خودش می‌جنگ آزاد می‌کنه کار ما فقط بخور بخوره یه اصلا ممکنه بپرسه که اونایی که در ایران سر کار هستن اینا چرا به گذاره این 14 که گذشت و انقدر شیرین کاری کردن همه جوری گساستن و نابود کردن از حرف حرفا این چرا انگیزشون کمتر نمیشه یا مثلا آدم بفهمیم که اونا از کجا انقدر انگیزه میارن و اینها ببین در ایران پس از اسلام که آرمان به کل سوخته آرمان سوخته دو تا اتفاق افتاده اکثریت جامعه که خب آرمان سوخته میره فقط دنبال بخور بخور شخصی یعنی چیزی نام آرمان ملی یا اینا دنبال نمیکنه خانوانش و جیب خودش آرمانشه یه جورایی <تصفح> اون ااقلیتی هم که اسلام بازی میکنهگاه یق سر هم میریزن همدیگه نمیکشن یا به کشور همسایه هم حمله میکنن یا اینا اونم آرمانی نداره نه خیلی نفهمیدن داستان <تصفح> در اینه که اصلا کننچون بنیاد این بی آرمانی رو خود اسلام بدید آورده چون اسلام میاد میگه که درش الله میگه ببین من با تک تک شما قرارداد خصوصی بندم. <تصفيق> شما اگه نماز روزی اینا بخونید و گاه یا شکمیت شکمه رو پاره کنید من شما رو میبرم بهش بعد اونجا دیگه بازنشستگی دائمی به میدم تا جاودان با روسبی خانه و همه چی دقیت اونی هم که شما در ایران میبینید بسیج و سیG یا اینا به یا حداقل حرکتی انگیزه های جنگی چیزی رو توش از برخاففیکی که فقط خصوصی و بخور بخورهاست اونم خیلی با اینا فرقی نمیکنه <تصفح> فقط اسلام یه رای پیدا کرده که رو در زمینه خودخواهی های شخصیش برانگیخته کنه <تصفح> یعنی شما یه مثل بحسیG رو یا یه سپاهی رو نمیتونیم مثلا به مثلا با یه افسر اس, اس یا ورمخت تو جنگ دوم من باشه نمیگم چیز خوبی ها اس اس یا جوچسا من دارم فقط میگم مثلا اون هم ایدولوژی بود مثلا این هم به اصطلاح ایدئولوژی دیگه آها، اه اه ولی اون اصلا به این اصلا ارتباطی نداشت چون افسر اس اس که دنباله این نبود که مثلا بعد از مرگش بلید مثلا خونه تو آسمون یا از اون یه آرمانی رو دنبال میکرد حالا یه آرمان مثلا ضد انسانی هرچی آرمان ابسترکت رو دنبال میکرده و به چنان سادگی به خاطر اون آرمان به کام مرگ می‌رفت که باور نکردنی بود هیچ پشتش هم نه روس بود نه حوری بود نه چی نبود هیچی چی نبود فقط مرگ بود <تصفح> اون می این رفتی <ربطی> نداره <تصفح> یعنی ما بدبختی که کشورمون تو این قرن بعد از او این مدینه یا این جااز یا یا بیابونی یا هر میخوان پیدا کرده اینه که اصلا آدم کوشش هم دیگه آرمان ندارن ای کاش که همین ایدئولوژی‌هایی که مثلا امام بار کرده بود اینا دای آدره آرمان بودن. <تصفح> از داخل خودی ممکن بود با رفرم یا چیزی بیاد بیرون. <تصفح> ولی اونها هم هیچ فرقی با این یکی گریختای به کالیفرنیا ندارن. اونم فقط چون آیکوش از حدی پایینتره اون داستانای روسپیای آسمانی رو خب اولا باور میکنه. اونایی که خب آیکوش نزد از بوده، چون باور نمیکنه، بدین میشه میاد کالیفرنیا. تو اول باید آی از یه حدی پایین‌تر باشه هوش مادر زادی تا داستان روز پی تو داستان روسپی تو آسون اصلا باور کنی درسته. بعد ولی وقتی حالا گیروم آی کیو کم بود که خود هم یا فاجعه است که دینه یه جوریه که فقط احمقا رو جمع می‌کنه حالا گیرم جمع شدن بسیار خوب بازم یارو به خاطر آرمان کار نمی‌کنه به خاطر اون روسپیه گره کار می‌کنه خب این دیگه چه مللتی اتوش میاد بیرون تو هیچ کاری تو نه با جانیاش نه با غیر جانیش هیچ کدوم هیچ ندارن درسته. و این کلید فهمیدن ناکامی اپوزیشنه یعنی پولهایی که در اپوزیشن از جیب همدیگه دزدیده شد دروغهایی که گفته شد ناکارامدی‌ها، خودخواهی‌ها حالا که پولهایی موقع خوشگید رفت چون هرانچیک از دوران پیش از انقلاب مونده بود با دروغ و دقل و دروغ و دقل همه از جیب هم گرفتن تا تمام شد اون رفت از 15 سال به پیش به این وردی که فقط مثلاً یه گروه اندکی موندن که مثلاً به این کار از رو عادت میبرزن یا علاقه یا هرچ حالا در داخل اونها دیگه موضوع اصلی اون سالای اول بعد از انقلاب نیست ولی در داخل خود اونها هم که میری نگاه میکنی میبینی انصار اصلی که بیداد میکنه و در حقیقت روانکاف برمی نیاز بره بیشترشون مسئله خودخواهیه توی ابعادی که الان دیگه مقاموینام نیست مسئله ای که چگونه بر سر صندلی ها دعوا میکنن صندلی هایی که دیگه هیچ کار کردیم نداره صندلی ریاستو میگم درسته این تو میبینی این قوم مثلا آرمان نداره سوخته 14 قرن پیش سوخته رفته این خب حالا اینا دیگه نمیدونن دیگه ما, م... ما نمیتونیم مثلا تو اپوزیشن بیایم به افراد رو بندازیم واسه که بعدا میگیم تو آسبو میخوایم بهشون فاحشه بگی باور نمیکنن میخواین از این را بریم, بریم با اون یکی ها که به فاحشه ایمان دارن بریم با یکی که بجنگیم میمونه تو اصلا میتونی اون دیونه رو نابود کنی از راه اینکه واقعا باید به یه چیز اساسی باور داشته باشی حسن. که خودتو به خاطر اون حاضری به چرخ دنده تولیدی فقط تبدیل کنی نه رئیس بازی آه. داری نه نداری دیگه میشه میشن رئیس بازیام 400 تا نمیدونم سازمان کنار هم هر کدوم سه نفر تا هشت نفر همبند داره یه رئیس داره بقیه اونجا مثل خانقاه هشت نفری نشوستان به هیچ وجه هم آماده به همکاری اساسی و نیستن چون اصلا آرمان ندارن مهم. حالا من امیدوارم که توی این برنامه که به این روکی من سخن گفتم شنونده هامون یه خورده ناراحت نشده باشن ولی من به رونسانس ایرانی به عنوان اون جایی نگاه میکنم که نه اینکه این, این آرمان داره که واقعا میهاد این کشور رو بعد از چهارده قرن بسازه دوباره و اونگونی که روانشاد عشو زرتوش میگفت تنها راه کامیابی تو زندگی فقط راستی است دیگه. درست. شما اول باید بدونی که داستان چه خبره چون اگر اینگونه نبود این برخورد با این این اینقدر کرخت نبود حالا یک قسم ممکن بود مثلا آقا تو اون 20 سال اول که من بخیارم بود این بود اون بود فلان بود مثلا یه خورده مثلا درگیری بیشتر بود خب بله منم میدونم به با میلیونها میلیون ها نفر گریختن ولی در مقایسه با همون هم نگاه می‌کنی که اون میلیون ها نفر چه کارها میتونستان بکنن و چه در عمل انجام دادن یک بیست دومی اون چیزی که میشد انجام داد انجام شد شهرم جالبه این مسئله بی آرمانی چقدر باعث بی اخلاقی هم میشه من چهار پنج سال پیش بود جایی یادی کردم از کسانی که در قیام نقاب یا همون هیچده تیری که به کودتای های معروف شد و از کلیه نیروهای مسلب و تعدادی غیر نظامی که باشون بودن جان باختن به نظر من تن حرکت جدی برای خلاص شدن از جمهوری اسلامی طرز عملی با بنیادهای ملی بود تو این چل و چند سال ببینید اون سالهای نخوز که هنوز اینا آسیب پذیرتر بودن <تصفيق> وقتی شما از اینا یاد میکردم یا یه آقای مجلسی که بودیم واکنشش من واقعا به شیفتی انداخت گفت که گفتم <تصفيق> آره اینجوری بود و بعد این تعداد از میان رفتن تعدادی زندان افتادن یه تعدادی آواره شدن موفق به گریز شدن و این اتفاقات برگشت خیلی حکیمانه و فیلسوف معاوانه گفت که خب اینا خودشون تنشون می‌خاریده خب خودشون رفتن یه کاری کردن بعد برای مراسمشون خب میتمریدن کارشون رو میکردن دیگه بله. یعنی اونجا حتی حاضر نیست سکوت کنه حتما باید بگم کسی که برای آرمانی اونام یه آرمان ملی جونشو خطر میکنه، موقعیتشو کارشو خانوادهشو تو اون بعضی تو اون بعضی که هنوز شاید اکثریت مردم ایران سال 50 هنوز با جمهوری اسلامی همدل بودن، تو اون شر درون کار میکنه، این اون آدم عبلا مینامه آدمی که تنش می‌خاره، این یعنی آدم ناراحت مینامه و بعد من گفتم اگر یکی از این خانواده‌ی باختگان اون جریان اینجا بودن، همان چه حالی میشد؟ شاید اصلاً به فیزیکی حمله می‌کند، به این مردم میزد. یعنی منظوم که بی آرمانی جدا از اینکه در قالب زندگی ملی یک کشور رو به خاک سیا میشونه روی اخلاق فردی هم اثر خیلی بدی میذاره یعنی کامل طرف یا دیدیم دیگه شما میایید مثلا طرف میره میاد مثال زدی خودت چرا <تصوت> یا آقا رفتم ایران، اینقدر میگن ایران بعد اینقدر بده من که خیلی برام خوب بود نمیدونم قیمت دختر خیابونی اینقدر، تریاک لولی اینقدر بهترین ویسکی بطری اینقدر و این آدم کاملا بدون اندکی شرم از حرفایی که به زبون میاره تبلیغ جمهوری اسلامیو میکنه حالا خوش بکنیم توی این پنشتی کم کم شده ولی ما در سال پیش زیاد میشیدیم اینو و چقدر برخوردهای تند صورت میگرم و طرف نمیدونه این حرفی که داره میزنه چقدر زننده غیر انسانی و زشته اون فکر میکنه دیگرانی که از این خانه نعمت بی بودند و شعور ندارن که دولار بهشون بذارن برن ایران عیاشی بکنن اون آدمای حیف نون و احمقی هستن و اینا بخشی از همین هستند هستن که متاسفانه ما هم بطن میدونم حالا برحال اون تفلی هم که برگشت این سخن گفته باز یه نیکی کرده که راست داستان رو گفته یعنی درونشو گفته چون بیشتر همین چیزی هم که توی دادواز در قرنیات گرفتن اینی که مثل ایشون میاندیشن ولی استتار میکنن حالا باز اون دسته کم یه گام از اینا هم بوده ولی اینی که چیزه آرمان دیگه ندارن و به حالت جنونواری فقط اون مسئله شخصی رو دارن اون یه مسئله یه که میشه ثابت کرد توی رفت آمد باشون و مسئله درصدش فراموش نکنیم یعنی مثلاً در اون کلیت های نقاب یا نوژه یا این هم اونجا هم در حقیقت خب برآمده از همون درصد بودن ده. که داستان جدی میگفتن برای همین هم کامیاب نشد چون اگه به جای اون 5 درصد مثلا سی درصد اینجوری بود بوم بوم بوم بوم پوشت داره هم یا کودت ها میومد یا, یا درگیری خیابونی تا اینکه این امام, خورا، امام و آدم خورای مدینه سقوط کنند چون 5 درصد بود خب امام موند و آدم کشاش ولی مسائل دیگه هم هست که تا تو میگی اصلا شاید خیلی بودن که من تو برنامه پیشین مثلا ده برنامه پیشین بهش اشاره کرده بودم که اینالا باز کسی باور که برای عموم ایرانی‌ها که به مسائل اسلامی تو این قرن‌ها عادت کردن این‌ها اصلا یه قیافه‌های شست رفته و سازمان یافته کریه اینا رو من قدیما گفته بودم که مثلا اینا وقتی شاه رو می‌دهدن یا رجای ارتشو رو تو خیلی از ایرانی‌ها احساس کراحت پدید می‌مارد به می‌گفتن که یارو می‌داره مثل فرعون نگاه کن. مثلا چقدر شست است الا اون یکی که بعداً اومد روی شوش پنج مو یونیفرم های اتوناشو اینها این, این بنظرشون خیلی خودمانی تر میواد اینام هست این تو میلیون ها نفر این مثلا هست نه فقط تو پانیشاری ها خیلی هاشون که مثلا تو میگی 15 سال پیش هم میگفتن که مثلا دست همین مثلا جمهوری اسلامی درد نکنه که چه اینو چنا میکرد اینا رو میگی علی فرصتی بود یه موقع میش که اینا چه شاخهای روانشناختی توشه وقتی از اون یکی این حرفا رو میزنیم مثلا چپیهای قدیم بوده که مرگ دوستاشو اعدامارو دیده و اینو میگه که به خودش تلقی کنه که با دشمن کنار بیاده در حقیقت استاکوم سیندرومه درست بخیشون اینه که واقعا از این خوشحاله که اون ادمای رو سوخته رفتن و امام اومد دلست. چون اصلاً اون حالات قبلی براش کریه بود خودش هم یه خود دوستش دوستاش تاییدش پشت کفشو بخوابون که ربات نزنه دلست. دلست. یه سری دیگرشون اصلا خ... ام ام ام ام چیزه چون میبینه زورش نمیرسه که با این سیستم درگیر بشه میخواد همه خلاص کنه و هزار یک بیماری دیگه ولی ببین ای، اینجور واکنش های استوکون سندرم لجای کودکانه اینا ممکنه تو همه ها همه جای دنیا باشن ولی توی کشورهای اینا اون موقع خودشون نشون نمیده که اون آرمان سازمان دهنده هست که همه رو میکشونه و که هر کسی هم از این فکرای عجب غت خورده اونجا خفه میگیره نمیگیره درست تو مال ایران نست. چون این دیگه وجود نداره میگم 90 درصد که اصلا از اول اصلا اون یکام که منتظر فاحشه تو آزمونن چون اصلا آرمان وجود نداره اون موقع دیگه هرچی دلش میخواد اون لژیستای پرتاپلان میگه چون هدفی نداره که به طرف اون ما همکاری بخوام بکنن درست کامله در پایان کار چون به پایان سخن رسیدیم من بگم همچنان که شهران گفت خب ما رو گفتیم کاستیار خیلی اساسی هم هست ولی برای اینکه که کاملا ناومیدی و یست چیره نشه بر ذهنمون برها هدف ما از جنبش رونسانس ایرانی همین بوده که این آرمان رو بتونیم کنار هم بگذاریم و این آرمان ملی رو با مردم در میون بگذاریم کشوری که ملتش آرماندار باشه طبیعتا رو خیشکاری که هر کسی برای خودش در نظر داره خیلی بهتر میتونه عمل بکنه حالا در این در برنامه های آینده برنامه دیگه خواهیم پرداخت. خب بحث رو میتونیم اینجا به پایان ببریم شرم نشست سی و پنجم و باز هنوز سخن به پایان نرسیده فکر می‌کنم شاید شرام دو نشست دیگری از تاریخ تحلیلی داشته باشیم نه؟ تا اینجا که بگم آن بشه خیلی خوش از این روند تکاملی که بشه بر بقیه من فقط در تایید تو در پایان یه چیزی بگم شهرام جان بله ببینی این, این کشور ۱۴ قرن سرطان داره توی استعاره اگه بخوام بگم و افراد که باشون صحبت می‌کنی یا اصلا قبول ندارن یا دارن در مورد هوا حرف می‌زنن که آفتابی یا فوقش اگه میخوام بگم مشکلاتیم هم داره از سرماخوردگی شخص صحبت می‌کنن اینه که بگی ممکن افراد نامید بشن خب سرطان هم در فاز آخریست نامید کنن دستیه درست. کار کار رولنسانس فقط اینه که برخلاف اون یکی ها که در مورد هوا حرف میزنن در مورد خاله یا در مورد اینکه سرما خورده یا اصلا تفره میرن میگه کی میخوایم جراحی کنیم کی میخوایم شیمی درمانی کنیم درست. این سرطان این سر جاش هست فقط مسئله امیدمخش اینه که آدم وقتی میره سراغش میدونه که از اون لحظه درمان آغاز میشه درسته پذیرش این که همچین مصیبتی داریم و اینکه راهکارش هم مسکن نیست و کار اساسی است بله بسیار عالی خیلی سپاسگزارم دوستانی که این بر ور در تلگرام در اینستاگرام در جای مختلف پیام داده بودن که چگونه میتونم با جنبش همکاری کنند این ایمیلی که این پایین نوشته شده info at info@iranianrenaissance.com محبت کنن به این ایمیل ببنسن حتما من یا یکی از دوستانی که خیلی امین هست ایمیل رو خواهد دید و اگر که ابراز تمام کرد با جنبش همکاری کنید اونجا خودتون رو معرفی کنین براتون حتما پاسخ لازم رو خواهیم داد همچنان گفتم ایمیل پایین نوشته شده. روز و شبتون خوش منظورم شب چله خوبی رو گذران کردید آغاز زمستانم برای همه بهتر از زمستان های پیشین باشه هرچند که ویروس اومده و همه گرفتار سرماخوردگی هستند و بلاسه وضعیت به این گونه داره جلو رو امدوارم که روزهای پایانی سال ترسایی رو هم با تندرستی بگذرونید. شرم جان سپاس بسیار روزشم همگی خوش. بدرود.